يوم جديد كله حياه شمسه بتبتسم وناسه هواه والعصافير بتغني في سماء غنو غنوه عايزانا نكون سوا شناع غير القلب يدوب يسهر الليل يحب واتحب <تصفيق> السلام عليكم يا صباح الفل يا مساء الفل على أي وقت بتشوفوني فيه متابعيني وإخواتي الغاليين ربنا يا رب يبارك لي فيكم ويخليكم ليا يا رب شكرا لكل اللي انضموا جديد للقناة بتاعتنا وكبروا عيلتنا أكتر وأكتر شكرا للناس اللي كانت معانا من أول يوم وبتدعمنا ألف ألف شكر إن شاء الله القناة هتكبر بيكم وليكم بإذن الله شكرا لكل لايك وكومنت وبتحطوه لل... للفيديو وبيزود التفاعل عليه عايزه اقول لكم على حاجه لايكاتكم على الفيديوهات بترشحها ان تدخل للصفحه الرئيسيه على اليوتيوب فتوصل لناس اكتر واكتر فاذا عجبها الفيديو بتبتدي بقى ايه ترجع للقناه ولو عجبتها القناه بتشترك فيها عايزه اقول لكم ان القناه حوالي سبعين في المية من اللي بيشوفوها لسه مشتركتوش في القناه فا في القناه يا جماعه عشان تشجعونا ان احنا نستمر على محتوانا الهادف ان شاء الله فيديوهاتنا الحلوه اللي هتبقى احلى واحلى بيكم فاللي مشتركش وبيشوف الفيديو دلوقتي ياريت ينورنا باشتراكه وننزل بقى ايه نشوف المشتريات بتاعت الشهر بتاعتنا عباره عن ايه ، نسمي الله بقى وأوريكم المجادي او المشتريات الشهريه بتاعتي يا جماعه تمام عشان برضه لو في حد بقى نازل وعايز يقيد كده ويشوف ايه الحاجات اللي ناقصاه ياخد بقى فكره وهوريكم الحاجات دي وهكمل بقى معكم معاكم بقيه المشتريات وهوريها لكم واحده واحده نسمي الله بما اننا بقى في الدراسه فلازم اجيب الحاجات اللي هي بستخدمها في اللانش بوكس مثلا حاجه زي النوتيلا اللي هي الدره دي برده الولاد بيحبوها جدا بحب احط لهم معاهم في اللانش بوكس انواع بقى اللي هي الجبن لانشونات يعني ده حلواني بقري آه آه اللي هو دجاج او فراخ جبنه رومي آه اللي هو الحبش او الصدر الديك الرومي ودي جبنه رومي تاني تمام عشان استغلك بس الجبنه الرومي بيبقى كتير شويه تمام أه جايبه هنا دي قوالب زبده انا بحب استخدم الزبده جدا فجبت قالبين تمام بقطعهم بقى مكعبات وبستخدمهم على حسب ايه أه يعني احتياجي تمام أه دي جبنه قريش بحب اعملها بال... بالطماطم تبقى حلوه جدا ومع أه خيار بقى فلفل الكلام ده كله ودي مربط فراوله واللي تحت دي أه مربط توت تمام آه هنا بقى جايبه اللي هو الفول المدمس جبت اربع علب آه دي علبتين لبنه تمام آه دي اللي هو باكت الصلصه بتاع السعوديه تحفه تحفه انا بحب صلصه السعوديه اكتر نوع بحبه تمام آه دي اللي هي الزبادي الكيلو تمام انا طبعا جبت اللي هو الطبق بتاع البيض ورصيته على طول كده زي ما انتم شايفين في العلبه تمام عشان برده ما يحصلوش حاجه تمام وهنا جبت اللي هو السكر ال 5 كيلو ورصيته في في المنظم ده برده بيبقى شكله لطيف تمام طبعا جايبه فينو عشان خاطر المدرسه آه ده نعناع جايبه كزبره انا عندي لها الحمد لله الخضار متوفر بس الحاجات اللي كانت ناقصاني جايبها. يعني جايبه كزبره عشان هستخدمها في حاجه ودي حزمه نعناع هموت على شايب النعناع تمام وده زيتون بس تخدمه بقى في المكارنات والبيتزات وكده. تمام? طيب. ودي باكت الحليب. برضو حطيته في المنظم ده. تمام? طيب. الزيادة بدخله من التلاجة. ده الدقيق ده اتنين كيلو. انا عمتها مفضية. الدقيق التاني في منظم برضو زي ده. آه بس لما يبقى يخلص ابقى افتح ايه الجديد ده آه جايبه بردو بقصومات نعمل جنبه بقى ايه شاي بلبن والحركات دي آه ده بقى ايه آه الحاجات اللي ما بحبهاش آه بسكوتات تمام اهي حاجات ايه ليا وللولاد بحطها لهم برده معاهم في في اللانش بوكس تفاح آه عشان خاطر برضو بحتاجه في اللانش بوكس جايبه الكرنبايه النونو دي يعنى لعلة وعسى ان شاء الله ربنا ينفخ فسارتنا كده واعمل ايه كرومب قريب باذن الله ودى كانت اللي هى او المشتريات بتاعت السوبر ماركت انا جايباهم المستويات دي جايباهم من العوسين يا جماعه تمام طبعا الاسعار معروفه يعني هي بتبقى ثابته بتختلف حاجات بسيطه من مكان لمكان وساعات بيبقى فيه عروض فالاسعار مش يعني حاجات مكتوب عليها اسعارها وكده بالاوزان فمش محتاجه ان انا اقول اسعار الحاجه انا بقول لكم بس ايه الافكار الحاجات اللي احنا ممكن يعني البيت عندي بيحتاجها انا عندي حاجات ودي الحاجات اللي كانت نقصة فنزلت ان انا اجيبها وفي ناس طبعا بتتابعني من برا المملكة فالافعار هنا مش هتبقى فارقة معهم في حاجة يفرق بس معاهم ان هو لو في فكرة او حاجة ناسينها ان هم يبقوا عاملين حسابهم هيجيبوا ايه الحاجات الضرورية او الاساسية اللي البيت محتاجها وخاصة في فترة مثلا الدراسة او حاجة تمام سويني بردو هقفل معاكم الفيديو كده وهجيب لكم بقية الحاجة نشوفها مع بعض. دي بقى الحاجات اللي انا جبتها من السوبر ماركت او من العسامه عامه للفريزر الحاجات دي برضو اللي ناقصاني او زيادات انا حبيت ازود بيها يا جماعه تمام انا جايبه طبقين او قوانص او قوانص الدجاج اول مره اشوف القوانص بتتباع لي لوحدها دايما احنا بنجيب الدجاج مفرغ ما بيبقاش معاه حاجه بيبقى متنضف اول مرة أشوف أنهم حاطينها في أطباق كده فقلت لأ يعني أخدها بقى نعمل بها اللي هو الرز المبهر بحب أحط معايا أو القوانص لو هنحشي حمام أو حاجة برضه بحب أحط معايا أوانس والكلام ده كله يعني بحبها عامه مثل غير أن هي الأوانس بقى بتتعمل كده بالبصل مع الكبدة المفروض فبتبقى حلوسي دي أوانس بس لوحدها تمام؟ طيب؟ فجبت منهم طبقين ماشي؟ جبت ستريبس استريبس الدجاج انا دايما بجيب امريكانا بجيب انواع تانية بس ما غير اللي هو خير بركة ده او دجاج الر... لا هو دجاج الرضوه ما منه الا بارد يعني كل الستريبس اللي كان موجود حار وانا كنت عايزه استريبس للولاد بارد فما غير دجاج الرضوه تمام الانواع التانية كلها كانت حاره جبت اللي هو البرجر الجامبو ده مدخن حلوه قوي قوي قوي يعني انا بتجيبه عامه من ساديه بجيب البرجر الجامبو حلو بس اول مره اجرب بقى المدخن فان شاء الله هيبقى حلو يعني تمام جبت بقى اللي هو الخضار المجمد ده ده بسله على جزر دين صوص تمام انما ده كيلو تمام جبت قسم من ده وقسم من ده تمام على حسب بقى ساعات ايه احب مثلا اعمله مع رز لوحده اه مش هحتاج بقى ان انا افتح الكيس الكبير او اعمله خضار تمام فجايبه كيس صغيره عشان لو احتاجت كميات صغيره تمام ودي خضار مشكل آه بحب طبعا اعمله مع الصدور بتاعه الفراخ طعم مكعبات وبتبقى اكله حلوه قوي قوي شوربه خضار تمام ودي السنبوله ملوخيه مع التقليه ودي من غير التقليه ودول آه سبانخ تمام دي الخضار اللي انا جبته تمام آه جبت ايه تاني? جبت اللي هي النقانق بتاعه الدجاج ثواني بس عشان اوريكم حاجه عشان تكمله الخضار ده انا جايبه بقوليات بس شلتها في ساعتها اول ما جيت ثواني آه جايبه لوبيا بيا معين سودا انا مش عارفه هنا عندكم بتسموها ايه يعني في الدول العربيه هي دي عندنا لوبيا تمام آه ودي آه اللي هي الفاصوليا البيضه تمام الخضار عندهم يا جماعه في الدول العربيه مختلف عننا في مصر فاللي مختلف يقول لنا دي اسمها ايه عندكم ودي اسمها ايه عندكم تمام آه زي ما قلت لكم دي نقانق آه الدجاج آه جبت منهم باكيتتين الفروج الذهبي ده انا جربته بصوا واعتمدته. تحفه بس دايما بجيبهم اللي هم الاثنين اللي, اللي بيبقوا في طبق مع بعض ملقتش فجبت فرضان بس هم بسم ما شاء الله الفرخة بتبقى حلوة قوي ما فاش زفارة حجمها حلو يعني نظيفة جدا جدا. آه وده داري آآ آه كل هي صدور الدجاج المجمدة كل قطعة لوحدها. تمام. بحبه قوي برضو بينفعني بقى ان انا اعمل آآ آه آآ آه نيجرسكو شاورمة فهيتة بتبقى نفع يعني حلوة قوي. آه وده بطاطس آه برضو اللي هي فارم فريتز. تمام برضو دي من داري. تمام. آه ده آه امريكانه ده زنجر في الدجاج حار اول مره اجيب زنجر دايما بجيب استريبس فقلت بقى ايه ما اجرب الزنجر من النوع ده تمام ده برجر بقري اربعه وعشرين حبه او قطعه ده بجيبه عشان خاطر الولاد في المدرسه يعني طبعا البرجر الجامبو اللي انا جايباه ده ببقى جايباه للغدا عامه لكن ده ببقى جايباه للولاد في اللانش بوكس تمام ، الكبه اللحم دي اول مره برضو اجرب النوع ده بتاع الشام فان شاء الله يطلع لطيف هي الكبه بيبقى شكلها كده تمام ودي لحم مفروم اول مره اجربه اللي هو غنم انا دايما بجرب اللي هو ده العادي المفروم البقري حلو بتاع امريكانا واستخدمته معاكم قبل كده واعمل منه حشوات السمبوسك السبرينج رولز فلقيت انه اللي هو مفروم غنم فجبت اتنين برضو ايه اجربهم تمام لو فاكرين النوع ده من السجق انا خلاص اعتمدته عملت بيه معاكم قبل كده بيض بالسجق وعملنا برضو فول بالسجق كان حلو جدا جدا هو بالنسبه لى بديل للنقانق عامه او النقانق اللى هى السوسيس تمام فهو حلو قوي. هو شبه الببرونى كده وينفع اعمل بيه حاجات كتير دي كانت مشترياتي من العسامة النهاردة خضار كليات حاجات تفريزات دجاج الكلام ده كله حاجات للانش بوكس، أجبان، ألبان الحاجات كلها اللي أنا كنت محتاجها اللي كانت ناقصاني في البيت جبتها اللحوم أه إن شاء الله بإذن الله هنزل بقى إيه عند الجزارة في مرة تانية أجيب الحاجات اللي نقصاني بإذن الله انا عندي لحوم لما تبقى تخرص هنزل إيه أجيب الحاجات اللي نقصاني وهي دي بقى كانت مشترياتي للشهر ده أما حاجة بقى تنقص أنزل أزود إن شاء الله ولما الحاجة تبقى موجودة بزيادة أحسن لما تبقى أه نقصة أو لو وصلتي بقى معي في الفيديو لحد هنا تنسينيش بقى إيه في لايك كومنت حلو زيك ولو ما اشتركتيش اشتركي معانا في القناه بحبكم <تصفيق> جدا جدا في الله شكرا على كل كومنتاتكم شكرا على كل تعليقاتكم شكرا لحبايبي اللي انضموا لينا جديد شكرا لحبايبي اللي دايما بيدعموني من زمان الف الف الف شكر ربنا يا ربي ما بين ايديكم ويرزقكم ويوسع ارزاقكم ويوسع ارزاقنا احنا كمان ويرزقكم بكل ما تتمنوه يا حبايب قلبي ويسعدكم زي ما بتسعدوني بكل كلمه وكل حرف بتكتبهولي. اه بقاش موني اللي انتم عارفينها لو ما نسيتش حاجه اوريها لكم اثناء تصوير الفيديو بتاع المشتريات بالذات يعني انا جايبه اللبن ده بتاع الولاد بحطه لهم في اللانش بوكس فبجيب باكيت شوكولاته مع باكيت فراوله او شوكولاته بمعموز لان هم بيحبوا الشوكولاته اساسي يعني الثانيه دي بينوعوا فيها تمام وساعات برضو بدي منها سيليا فبرضه حبيت اوريها لكم لان دي برضه من ضمن الحاجات بتاعت اللانش بوكس ويا عايزه اقول لكم ان انا مثلا عندي مكرونات فما محتاجتش ان انا اجيب عندي رز مصري رز بسمتي عندي الخضار اللي هو الـ الأساسي اللي هي البطاطس، التمام، الباصل الجزر، خيار الكلام ده كله فما احتاجش أن أنا أجيب آه أنا جبت الحاجات اللي يعتبر إنه نقصاني تمام والحاجات الثانية لما تنقص هبتدي أن أنا آه أزود فيها زي ما اللحوم عندي لحوم آه من الشهر اللي فات فاللي هينقص أو لما الفريزر انه فاضي شوية فبتدي أن أنا أجيب غيره لأن أنا خلاص الفريزر عندي فول تعالوا كده وريكم. اهو بصوا الفريزر بسم الله ما شاء الله يعني مليان ف لما يبقي ينقص من عندي حاجه ابقي اجيب حاجات تانيه نقصوني. عندي اللحوم موجوده ورا دي الحاجات الجديده فانا رصيتها علي الوش عندي طبعا طماطم لا غنى عنها لازم افرزها الشرب دي بحتاجها يعني لما بيفيد معايا شوربه او سليق من اي حاجه بخليها بسقي بيها اا محشي بحتاجها مثلا ان انا اعمل بشاميل اعمل ملوخيه تمام عندي بقى هنا بقيه الخضار موجود تمام دي الجبنه الموتزاريلا بجيبها قوالب وبقطعها بالشكل ده قربت تخلص اما تبقى تخلص خالص ابقى اجيب قالب كبير واقطعه واقسمه بس كده فلما يبقى يفضل ان شاء الله نبقى نملاه تاني باذن الله وبكده يا حبايبي نكون وصلنا خلاص لنهايه الفيديو بتاعنا يا رب يكون فيديو دمه خفيف وطلعتوا منه بمعلومه مفيده واذا حابين تسالوا عن اي حاجه اكتبوها تحت في الكومنتات وهرد عليكم ان شاء الله انا بشوف الكومنتات كلها واشوفكم في فيديوهات تانيه جديده وباي باي لو عجبكم الفيديو اضغطوا على سبسكرايب فعلوا الجرس اعملوا لايك اكتبوا كومنت وشيروا مع اصحابكم